سلامي مارك ورف شعار الحبه فيسار الشرف من قلبه يثمر قبل داع الحبه فيكون كالضرب اول يوم انضرب كان يلحق نار الصال الطرف يلقن ما نتحال اببعث ماله علينا ومسحوق شل القذائح يا نمل واحرص على صوف الهدف وواسع الضرب المكسب دينك كل الصفاق نعزك ما نخشاه الكلاش نكبر كمثل ما نام عالسياق <تصفيق> يا حلاق <تصفيق> الباسط واذا صب ارسام الجب هانصب اشداقه ان تمسك وجمعا تقضي يتلب ذالحتاق البحريه تنفاجئ اجرادك وعاصب يا عصب باسهم يرنم وينسب اهواتك بعد مصر والهندسه بعدد ما يوصف ويدفع لا توصف كميه هزته دفه دفه عاليه كل نبض يبقى وحده القلب ناصر تتوقف لهم الشعف تق مصعد والله في كل الصحالي الشعور القواه الصاروخ يه تصرف ما تنطي ما سلم بدات اسقاط التحالف كل ضاره في الكشوف وحدات التصنيع الاشرف خناة العالم وقف وضحا اليمن يرعرف كتفه رجاحت كل الخفاف وعلى مان الحرب في المواقف مناها الحل ارتجف كم من فات شوي مجاحد يرتاح بين شمس و انا شمبنا لا لا في <تصفيق>